Claus Iohannis, vânat de Comisia SRI, ce acte s-au cerut serviciilor? Avem nemuriri video? Logiturduri pentru presubliniere din Iohannis Cei din Comisia Parlamentară a SRI au decis să ia la întrebri Serviciul Român de Informații, SREI. În privind casetării de incompatibilitatea lui Iohannis de pe vremea când era primar. Eful comisiei, Claudiu Manda, nu e mulțumit de documentele primite sub liniere vrea mai multe. Mai mult, Manda a făcut dezvluiri despre ce a găsit în actele de la SRI. Am primit răspuns de la serii în privinca lui Klaus Iohannis. Am întrebat când a aflat serii de posibila incompatibilitatea lui Klaus Iohannis. Ne-au spus ce în ianuarie 2013. Când a ajuns la PNL, în februarie 2013. Se deja. E interesant pentru noi, era subliniere ii primar, sublinierei într-o adunare generală. Avem elmuri în continuare. Ne au trimis sublinierei comunicatul public al anului În martie 2013, după ce a primit nota de la SRI, au fost patru corespondențe de la SRI. În aprilie 2013 a fost decizie de incompatibilitate, apoi a mers la instant. Pe 16.12.2010 a fost informat Claus Johannes, apoi în 2012. Vrem să vedem dacă s-au mi subliniere atât de repede, dacă ans se referea la acela subliniere aspect. Mai avem un set de întrebări pentru a avea un răspuns final la acest caz, a spus Claudiu Manda.